Tudorel Toader îl pune la punct pe procurorul Efal Dicot, dacă vrea un nou mandat, să se, se înscrie la concurs. <fie> Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, CSM, a admis solicitarea lui Daniel Horodnicea de a reveni la Dicot, ea sublinierei după încetarea mandatului de procuror subliniere Efal acestei structuri. EF-ului Antimafia expir actualul mandat în luna mai, iar Tudor Elcoader îl pune la punct. Prima transmis, la antena 3, ce dacă vrea un al doilea mandat în fruntea de să se se înscrie la concurs, pentru ce el nu îl va detemna. Eu am vorbit recent cu domnul procuror Horodnicanu. Nu am abordat acest subiect, pentru ce dacă va mai dori un mandat, calea este de înscriere în competiția public sub liniere I de desenare. Fere o procedură publică de selecție, a spus la Antena 3, Tudorel Toader. 19 mai 2015, presublinierea dintele Claus Iohannis a semnat decretul pentru numirea lui Daniel Horodniceanu în funcția de procuror subliniere F. Aldicot, la propunerea lui Robert Kazanciuc, ministrului Justiției la acea vreme. Anterior, Daniel Horotnicianu a condus serviciul teritorial a sublinierei a